Mám štršlenou rodinu, maminku, tatínka a starší sestru. Nevím, jestli je velká nebo malá, ale mám uh, bratra a sestru, rodiče, uh, strýce, tetu, bratrance, babičky. Máte psa nebo uh, Ne, máme doma v Ústí nad Labem sestra má morče. Aha. <laughs> A mám jednu sestru, pak mám ještě jednu nevlastní sestru a dva nevlastní bratry. Tak já mám dva sourozence, už mám jenom maminku, a mám starší ségru a o šest let mladšího bráchu.